کول کولای کا وتره تبلیشم په چابېت پای فلسف ته وویل چې څنګه سرهغه سړی سپېڅلې او څنګه دosti ټینګ ساتل کیږي بیت پای وویل خپختنه دی وکړه زکه چې هوخیار د دوستانو د دوستۍ سره هیڅ نه برابر وي او هر څه چې منی په دنیا کې سړی لري سړی ته دمرګټنه نشي اړه لکه دوستان او آشنایانی چې سړیته اړه ولایشي د دې دوستانو په مرسته سړی د هریخي خاون کې دلایشي د کورکوړی کاوتری موغاک حسین او کارغه کې ساده دی مطلب د ثبوت لپاره مثال دی پاشا وویل چې دا کیسه رنګ ده بیت پای وویل د دا, دا هر خار سره نه زده یو ځای وو چې ډیرګنې ونی روانې اوبه ډیر واخه او میوي پکې نو حیوانات او مرغان هم پکې ډیر وو چې کاریان به ورتلل او هلتبي هر وخت کار کاوه په دې مرغانو کې یو کارغو چې په یو لو یوونه کې زاله جوړه کړې و یو ورځ په خپل زاله کې ناس و چې ډیر یو بد شکل خکاری په نظر ورغی چې ډیر سخت زده او بیرحمه وو په هغه جال او پلاس کې امسا او لو یې ټوکرې وا او برابر د دې زالې ونی تار روان وو نو کارغ تر وویرېد او پسړه کې و تہ خاري خدلته د کوم حيوان یا مرغ د خکار لپاره رازي او دلته چې راغلي دی یا اسما او یا د نورو مرغانو حلاکت په سراغلي دی نو خدادادی تری پټ شم او د پ هلو ونه غلیګم او وګورم چې په نورو مرغانو څکوي کل چې ښکاری دی ونه ور تا ورسید جال و غواړاوه او دانه یې ورلاندی وشیندله په یو نږدې ځای کې ورته پټ شو چې مرغانی ونه او خوانه لوزي لګ ترنګرو استای وکاوتره چې کوړکوړې نو میدل او د کوترو مشروه دل تراغله چې نوري کوترې هم ورسره وي کلې چې ولی ولیدلې پر جاړل شولی پر دانو دانه ورپېوتلې او ټوله ولي د جالتارونه په خو پورې ونختل او د الوتلو څخه عاجزه پاتشولې هرې وي ټوپونه وهل چې ځان خلاص کړي کول کولې چې ولې د لوړتۍ و ویل داسې نه کیږي هر اي واه يوازې د ځان خلاصول مغواړي په دې ډول ځان نه شي خلاصولای په یوه زور زور وکړي چې جال پورته په هوا کړ نو بیا په یو خپل ځان خلاص کړي خو چې اوس د ښکاری لګوتو ځان خلاص کړو هم دومره بس دی نو دوی په وزور زور زور وکړ او جالي په هوا کړ خو ښکاری ورپسې وو په دې تمه چې اخر بسټړې شي راو بل ویږي او زبې ونیسم کله چې کول کولې ولې دل چې ښکاری ورپسې روان دی نو خپل ملګرو ته مخ ورواړه وو او وی ویل دا ښکاری خو مخ په سیر روان او تمه یې لا نه داش کېدلې که په هوا زونو را پسیر رازی او هر زای چې ولوی دلو د مونیسی خو رازی چې کلو او خارونو تری تیر شو او زانونه یې لستر گو نو بیا ب زما د یو مغک ملګری پسوله ور پریوزو د جال تارونه بس مغلب خو نو وشو کوي او لدی بلاڅ خبمو خلاص کړي اووتری والال وتلی او کارغه همور پسی وال ته چې وګوري چې اخڅ کېږي کله چېلهښکار نه کووتې پنااشی نه ې د خپل کور ته را وګرزې د کوکړی پووشه چې ښکاری نه خلاصې شوی نو د خپل ملګری موګک چې زیرک نوې د پوسه ورولويدللی ورغه ک کرد هغه له سولی ورته ځوا ووررکل چوکې کولکړی ورته وویل زیم ستا ملګری کوورکلی در سره مې کاردئ. مګګ چيله سوله را ووا ته ګوري چی ملگری او د هغي ملګری په جال کې نختی دین نو خفه او ورته وویل تخو خو خيار او پو هوي او په هرڅ کې بد فکر کاوه وو ست شي په دي غم کړه کړه چی اوستری وته نه شي عقل د چیرته الوتې وو چی دانه دي لیدلې او جال دی نه لیدو نو دی ورته وویل ما م ملامه توا چې چې سړی ته مقرر وي هغه پیخيږي ک هر څومره سړی پووي ځانتر نشي خلاصولې موګه کو ویل راحتیا دی ویل خو انسان باید خپل عقل په کار واشوې چې په پای کې بیا په خیمانی نه کوي بیا نو موګه نه د جال د غټو په پریکولو په لوکړ او په ډیر خوخی په کار لګیاو کل چې کول کولې د موږک توجه ځانته ولیدله نو ورته وویل ملګريا ما ده او د ملګروب خېملو بندونو څخه خلاصې کړه خو موږک د خبره و نه ورېدله نو بیا ورته خپل هیلخ کارا کړله کل چې ل دینه موږک دا کار ولید نو په تعجب ورته وویل دا سواي ځان د هیر د او نور دی یاد دي تا ته لزان نه نور ژوند ګراند دی و زوی رګم کما اول خلاص کړې نو ستړې بشي او ملکري به میدرنه په جال کې بند پاتې شي او چې یو هم پاتې شي زما بیا ژوند په کار نه خو که دوی لومړی خلاص کړي نو زه داډا چې بیا ما په خوشاله خلاصوې موګه چې دا خبره واورېدله او ورته وویل دا خوی او خو خوی خووی اوښ اخلاق دی او هم دا صفات دی چې زمانین نه تا سره ور او ورت زیاته وي اوستا په ملګریمی ټینګوي موګک ټولی کووتې خلاصی کړلی او په خپله مخهوالووتلی کارغه چې د موګک دا کار ولید نو موګک کې خ نظر راغی او د د دوست ته زړښ شو نو سولی ته رانش رانشد شو او موګکتهې وغه کړل زیرا زیرکا او زړه را, را تا ما و وزه غواړم چې ماته د دوستۍ لاس راکړې زکه چې زکه چې زستا په خوې شویم شوا يم نو موګه ځواب ورکړ ته څوکې او زما دوستي د څلफार غواړي کار غوویل زستا کار غ ملګر تا چې څه د کوډکوړې سره وکړل نوستا زستا خوې مې ډیر خوښ شو او ستاده دوستی مینه را سره پایدا شوله نو را و وز چې په او ملاقات دی خپل زړی خکړم موږ چې د کارغه خبر او اوریدل د سوړي خولي تراغي چې دته کارغه کارید او کارغه دته نو ورته یو ویل ستاسو په حال تعجب کوم کارغه کله د موګا دوست کېدلای شي او موګا باندې کله دومره اقلی او ناپوهی زور کړای چی خپل خوړونکو سره دوستی وکړي د موګه خوخه خوستا ځان دی زړه دې جامه کړه او زماله غولي دونا تم زستا په خبرو نه کارغه کارګچی دا خبره واوریدله وای وایل ریختیا چی ته خو زما په سیر د کارغانه خوراکي ز په هیګم چې خوراک دې ماته دوم फायदा نه رسوي او دوستی بده ترمرک marked پوری وی نو زستاده خوراک پتم نه يم او دوستی دی غواړم نو ما مخافه کا له دوستی نه می مخمه او زلمه ما ماته وا موږ کو ویل ستاسو دوستی باور نه لرم زکه چې زمګ او په منسکی دخمنی په خوانه او په خټه کې اخل شويدا کته مې و نه بل ورور به درا باندې خپل خوا سړه کړې نو زماله دوستي سړه صبر کړه کارګه زو وبر زستا په مطلب پویم تري احتیاواله او باید احتیاط وکړي چې په بلاک ککړ نشي خو ګومان کوم چې ستا به هم زما د دوستۍ پر یقین راغلی وي او تر هغه باندې دروازه پر نګدم چې یار سره د دوستۍ لاس را راکړي او یا له لګیر او تندې ستا په دروازه کې مړ شم کته ز مال قوم نوویری نو دا هم دمره خبره نه دا زکه چی زستا دوست او مینیم او دوست خپل دوست له دښمن څخه شعوري اگر که دښمن یورور هم وی زبستا په سر ټول کارغان پرې او تابه واخلم نو موگک د کارغه په خبره باورو کرد، او ورته را وواته، او یو بله سره په مرکه او ملاقات زلونه ساړه کړل او پاخه دوستان شل. یو او رس کارغه موگک ته وویل وو ستا سوله په لار که او دلته ته حلکان لو نه نچه یو او رس په تیګه ووله او ملشه، نو بیا بده تو لومر په غم کې تیروه. زمخ په وطن کې هر څه ډیر دي دی او د خوشحالي وطن دي نو خدا ده چې لدی زای او لاړ شو او هلت ووسیګو موګګ د کارغه په شاسپور شو پا کی او لاړل یوی چینه ته چې وا شمشته پکی اوسیدله چې د کارغه دوست او ملګری وا شمشته کارغه او موګه دل اول خوی یې ونه پیژندل نو وویریدله او تختیدله خو کارغه غ ورته په نامه ورغه کړ او لخپل زانه یې خبره کړله نو داډا شوله او راووتله کارغه غ مغغت وویل دا شمشته زم عامل گری دا باید چې ته هم خپل عامل گری وګنی او زما او د دې په منس کې فرق ونه کړي بیا کار غ شمشته د مغغ د صداقت کیسه تیر کړله او د خپلې دوستی کیسه یې ورته ووایه نو شمساتې موغاک ته هر کلی وکل د د خخوی او اخلاق تحسین او شबासې وکل، نو تری غختل چې د تیر ژوند کیسه ورته وکړی او خپل سرگذشت ورته بیان کړی موغاک وویل هر څول چې زبکه او سیدلم زما اصلي وطن نه وو زپه مارودخار کې د یو زاهد سری په کور کې کی... چه نه یه خزه او نه اولاد، یوازه یه جوند که دلم او لوی شولم. د بخبل توام چه او چه په زولندی که زولنده و. ما با توام پسی ورخیز کرد او چه با میتری روا خیسته. ما به هم خول او ملګرو تا بمی هم ورکه و. دی زاهی دیر زیار وست چې مال توام نه ایسار کردی خورابنده بر یاله نشو، یوش بای ملما را غی ملما یو شپای ایمیل ما راغی او د ورته زماد ل لاسگیلا وکړه نو میلمطری و پختل دا توان چیخوري یو موګکته او کډیر دی صاحب ورته و وایل موګکان خو ډیر دی خو یو زانګړی موګک دی چې سوړندې تا ورخیږي په خپل هم زما زماتوام خوری او نور ته هم را زوی میلم ما تعجب وکړ او وای وایل شاید چې کوم سبب وي چې دا موګ کې دومر زړه وررکړی ورشا ت سکوه راړه شاید چې دده د زړهوریا علت مو کلی چې ظاهد تسکور سکوه نو مییلما دستې پاسې د او زما سړی ته راغی ځف رن د بل موګک سړی ور و تخت دلم زما په سړه کې سل روپی وي نه پههې کم چې دا چا اخی ای او د چلهپارهې اخی ووي نو مییلمز ما سړه په تکوه وکندله او چې روپې پایدا کړی نو په خندې ل هم دا د د د زړه وریا سبب وه ل ن نه وروسته به بیاهی ټوپ وونه وحللی نو نورې خلاص شولی روبوی سره په خپل منځ کې وو وی شلې د همدی ورزي په ماخام موګه کان راټول شول او وی ویل ته خو زمکه مشریه او مغل لوګي مړ شو نو د عادت سره سم فاصله او مخته ته ام راوړه ز زولندي په سیور پاتې دلم خو چې هر څمره ټوکونه مې ووهل ورونه رسیدلم موګه کان سما په وجز او بي وسې پوشول زینو زینو نورو او تو ویل نو زموک په مشركي څه غټن او خیر نشتا وسپخ پهلا نور او ته انډي نورانه ولاړل خبراش ول او زمالو دښمنانو او بدخواهان سره ملګري شول بیا به ما پوری ټوکی او مسخري کولې نو په دی وضعیت می ډیر چورت خراب شو او پسړه کې می و ریحتیا چورونه دوستان او خپلوان تر هغه پر سړی نه راټولېږي تر سوچشت ونه لري چشتې پیدا کړل نو بیا هر چوک خپل دی او چې چوک به وځلې شو نو ورونه دوستان او خپلوان بیا تر په خپل مخه تختی نور مې نودل ته ژوندتی راول بدراغلل او بیا داته ووتلم د کلکلی په دوستۍ سره لوړې شولم او د دې د ملګری ل د کارغه د ملګری په لاستراول لو هم پریالې شوله او کارغه بتل ستاخه بیانول او ستا صفته نه به کول د ستا استاد ملګری خواغه می هم وڅکل نو شمشاته چې د موګګ د کسا و اوریدله زړی ور باندې خوښ شو او ورته و ویل زه خوستا او په هتاه کپکیم او څه خه خوږه ژب بلری خو ته کاری چې د هغه مال او خپل وطن پسې او په خپل مسافر مسافرټوب خفا او غمجن یي لدمره عقل او په سر سره دمر غم در سره ول نه دی زکه چې د لوړ همت د خاون په هر ځای کې قدر او عزت کیږي کو فقیر او خوار هم وي لا کاس ماریچ ناست هموی نور حیوانات ریویږي ری او هغه ځوان چې ځوانی او شجاعت نه لري څوک ورته د احترام پسترګنه ګوري او خلکو ته سپک کاری لکه سپی ته چې د سرو سپینو او کوي او ګنګړی ورواچول شي بیا هم چقدر او منزلت نه لري نو ترڅو چې عقل او, خوی لری او عقل خو یې لري هیڅ د فقر او مسافرې پروا مکوا ځکه چې عقل د انسان لپاره خ مال او خوی خو یې خ کلچې کارغه ده شمشټي او موغاک مراکا او مجلس و اورید نو ډیر خوښ شو دوی سره او مراکی کولی چې لساران اور باندې و حسین راغله ل ویری شمشټي په او بو غټه شوا کارغ یوی ونی تاوال او موغاک په یو سوریه کې پاتې شو وکل وکړ حسین را په مخه کړی او ورپسې را روان دای. خود دوی کاری و نلیده، نو کارغ پورتوالو تا او هر هر زایو تایی کتل، دادا بیر تخپلو ملگرو تا راو گرزیده او ورغایی کرد. گرانو ملگرو هیچ ویر نشتا، رازه بیر تخپلی مرکیتا، بیانو شمشته راو و تلا او حسی راو گختلا ورطه یو ویلچی، وز نو خپلی کیسه وکړه. حسوی و ویل چی ما یو سړی په سارا کې ولید ګومان وکر وکړ چې دی نو ترې راوت دلم او دل تراغلم شمشته ورته و اوس اوس بيغه اوسا او, او, او هیڅ غم مکو دل ته ښکارې نشتا دل ته مخ سره د یو ګران ملګري په ډول اوسا واخر ډیر دی د حسوی هم مرصرد خوښ شو او ور سره پاتې شو د یو سپګ لااندې سره اوسی دل او, او خپلی مرکیبه کوی یو اوور حی چری دلو ته ولاړه او ایثه شوله شمشاې کارغته وویل نه چې کوم تکلیف ورته رسېدللی وي ور ته پهېورال ځ او پوختتن یو وکړه کارغه ووالوته او غمجن بیرته را وګځې ده او, او ورتهی خبر ورکل چې هوی خو دخ کاری پهتام کې خې نو شمشته موګک ته وویل هم دې د دا کومک او خار وخت بل هڅوک نشی کولای چی حسین خلاص کړی نو د ملګری غمدې و خورا موګک راغی او له حسین ییل د لوم پوښ کول او کرنجول پهل وکړ دی په خپل کار لگیاو شمشتی لا یاو چی شمشته راغله او حسین ورته وویل کووه نه شو چې راغلی ځکه کښکار را او موګګ دام کرنج کړي نو زه و تختم موګګ به پوسوله نه نهي او کارغ به وزې نخکاری به مو ی ایوات... نخکاری به موکیته هم را نهرسسیږ پاتې تشوی شوي چې د پټې دولو ځای به هم نهموې او تختی دی به هم نه شي ځکه چې پهخوازیې دلو کې س شم شتی ورته زواوررکل زنه شم کولای چې له تاسو نه لری وسم زکه چې د دوستانو بیلتون د دو روح بیلتون دی او له دوستانو څخه په لری ژوند کې ګټه او خیر نشته لږ وخت لا تیر نو چې خکاری د دوی پر لور را روان شو حی موګک او کارغه تختې دل خکاري چېوللی دل چې دا میشکې دلیید او لشمت... اوله شمشاې پرتې نور چې په نظر را نغلل نو په غسهه شو او په رس وتړله کله چې کارغه حی او موګک دا منزره ولی دله ډیر دل خفه شول موګک وویل. افسوس د شمشاته په حال چې پرته له دوستۍ نه یې نور هیڅ ارمان پزړکې نه درلود کارغه او حسین ورته وویل افسوس به د شمشاته لدی غمه چې پکې نختی د ګوند خلاص موګه وویل ما ته چل رازي حسین دی شي او دخکاری خاري په مخ کې ځان مردار واچوي او کارغه به راشي په ټنګوبې وهي چې به ګومان وکړي چې حسین ملا دا او 24 تلیدا نو شمشته به پریګ دی دی پسې به ورشي نو کله چې ښکاری حسین تلګ ورنژدې شو نو په مخ کې دی لګه ولاړ شي او د تمدی ځانته پیدا کړی تر څو چې ز وکولای شم چې رسې کرنج کړم او شمشته خوشی کړم دوه موګه فکر د کارغه او حسین خوښ شو د په مشوره او پلان یې عمل وکړ خارید حسین پسیت تر چوچ ستلش او لخکارا بهلی شو نو بر تخبل دام او رسی تراغی ګوری چې شمشټی هم نشتا او تختید لیدا او رسی نوره هم پسې شکیید لیدا نو پزړکی و ویل دا خود پیریانو او شیطانانو زمکدا لو کوم زاینا چی راغله وو برتا حل تولاړ حسین شمشټی کارغ او موګک بر تخبل سفر گیتا ولاړل چ دبلی شم دا کیسه و اوریدله خوشاله شو او وی ویل ریختیا چې خدوستی خد په دنیا کې ښه او د هي دوستي خاوندان د ژوند خاوندان دي